кам'яна кладка стін на бутовому фундаменту питання по штукатурці стіни чи потрібно здійснювати гідроізоляцію віці штукатурного шару що нижче рівня горизонтальної ізоляції так звісно тому що принцип що параізоляція гідроізоляцію ще називають але це параізоляція вона повинна формувати повністю під цим будинком і ваша штукатурка не виключення те ж саме наприклад в нас є якась там бутова кладка ви робите гідроізоляцію бут він має розчин розчин він капілярно активний тому волога по кладці по швах вона може курсувати і для того, щоб вона не переходила на кладку, ми вкладаємо цю гідроізоляцію. Ну, враховуючи, що наша кладка, вона ж має як 3D, так. Тобто волога ж вона може йти не, не тільки так, а й ось так. Тому звісно, що у вас гідроізоляція повинна розрізати. Тобто штукатурка вона теж гігроскопична, то щоб не було перех... переходу вологі, вище то штукатурка ось вона лягає якби на гідроізоляцію. зрозуміло тобто вона пересікається ось а далі вже треба дивитися знову яка архітектура тому що відлив може стояти під штукатурку відлив може стояти штукатурки тобто цоколь виступаючий цоколь западаючий може бути і тут же ви вирішувати але принципове питання наша гідроізоляція, наша параізоляція вона Повністю відсікає все, що має вологу, повністю відсікає. Все, що вище пара ізоляції, повинно бути сухим. Не виключно ні фасад, ні внутрішнє оздоблення.